ازيكم عاملين ايه انا يحيى عندي ثمانيه وعشرين سنه خريج كليه تجاره وزي ما الناس كلها بتقول كليه الشعب بس انا كنت حاببها مش داخلها عشان مجموعه اللي انا كنت جايب مجموعه كبير بس فضلت اخش تجاره كنت حاببها جدا من صغري ساكن في منطقه شعبيه مع والدتي مليش اخوات خالص اصل انا وحيد ابوي وامي ابوي اتوفى من فتره وعايش انا وامي لوحدنا الحمد لله كان سايبلها دخل كويس جدا بس للأسف الحياة مبتدومش حصلت حاجات كده المهم الموضوع بدأ من سنتين كنت في الشغل لي مكالمة من أمي بس أنا مرتحتش خالص للمكالمة دي صوتها كان تعبان جدا اه اقول لكم والدتي مريضة قلب فكان لازم تاخد الدواء في ميعاده رديت عليها وصوتها برضو كان باين عليه التعب استأذنت من المدير ومشيت على طول وصلت البيت لقيت أمي تعبانة فعلا دي تهدى وبرضه مفيش اي تحسن كلمت الدكتور معرفه هو اللي كان متابع الحاله وفعلا جه نروح للمستشفى وحضره وبعد يوم عملوا معاه اللازم بس وانا قاعد معاه في الاوضه قاعد مش مستريح بس مبينتش ده امي الحمد لله طمنت عليها ونمت وانا قاعد رحت في النوم من التعب نمت ما حسيتش باي حاجه بس شفت الدكتور اللي بيتابع الحاله داخل دخل علينا وجي عند امي وقعد يقول كلام مش مفهوم وانا مكاني مش عارف اتحرك وفجأه شكله ابتدى يتغير تدريجيا تعبير وشه اتغيرت وشه بقى شاحب وعينه وسعت على اخرها وعمال يقرر في الكلام اللى بيقوله وامي ابتدت تعمل حركات بجسمها وبتتراش <تصفيق> بيعلي في صوته ويقرأ كل ما يعلي صوته أمي تترهش أكتر عاوز عاوز أقوم أنقذها بس, بس مش عارف في حاجة مكتفاني حاجة مسكاني مش قادر أتحرك حتى صوتي مش قادر يخرج متكتف تماما لحد ما خلص الكلام اللي كان بيقوله وخرج ولقيت أمي هديت صحيت على طول ملقيتش حاجة ببص على امي لقيتها نايمه وكويسه مش عارف انا انا كنت بحلم ولا ولا ولا ده حقيقه ببص على الباب لقيته مفتوح مفتوح ازاي وانا قافله قبل ما انام راح طلبت كوبايه شاي كان في ممرضه موجوده اسمها ولاء هي المسؤوله عن الغرفه وعن اللي قاعدين فيها سالتها استاذه ولاء حضرتك دخلتي الاوضه قالت لي لا يا استاذ يحيى بس سالتها وهي مرتبكه او او كانت متوتره فشكيت فقلت له طب ما فيش حد دخل تاني الاوضه سكتت شويه وقالتلي لي دكتور اسعد دخل الاوضه وكان بيطمن على الحال. قلت بلا هو في مكان للتدخين قال لي اه بره المستشفى خرجت برا المستشفى وانا عمال افكر ولا انا شفته ده حقيقي انا كنت صاحي ولا كان بيتخيلني سايده بتقول لي الدكتور دخل يعني بتأكد كلامي وبتاكد ان انا شفته نزلت تحت الاستقبال طلعت بره المستشفي كان موجود عم سعيد الامن بتاع المستشفي عزمت عليه بسجاره وابتديت اسأله عن دكتور اسعد قال لي اشمعنى الدكتور اسعد قلت له يا عم سعيد انا بدردش معاك قال لي شوف يا استاذ يحيى انا انا بقالي هنا اكتر من تسع سنين في المستشفي عمره ما حصل فيها اي حاجه حتى ساعات عم محمد ده اللي بيستلم مني الورديه كان في ايام ما بيجيش كنت بضطر اقعد في الوردييه بتاعته وكنت ببات هنا قطعت كلامه وسالته عندك اولاد عامل ايه قال لي عندي ثلاث بنات والحمد لله كلهم من دوليين قاعده في اللي معنا في البيت بس عاكره مكالمات ومدلعينه على ربنا على مديل وربنا يخليهم لك يا ام سيده كملي بقى انت كنت بتقول ايه بصي يا سيده أصدر أسعد لسة جديد في المستشفى محدش عارف عنه أي حاجه من ساعة ما كان المستشفى وبقيت أحس إن فيه حاجه غلط بتاع ربنا وأحس بالحاجات دي كويس جدا طلعت كلامه حاجات إيه يا عم سعيد قال لي اللهم احفظنا إنه ممكن يكون مخاوي وقالها بصوت خافت كده قلت له وأنت بتقولي كده ليه يا عم سعيد؟ قال لي يا استاذ يحيى قلت لك انا بتاع ربنا وبحس قلت له كمل يا عم سعيد قال لي انا ما ارتحتلوش من اول ما جه المستشفى واللي شككني فيه اكتر انه بيطلب يدخل المشرحه كتير جدا وبيقعد فيها بالساعات وبيطول جدا يا استاذ يحيى عليه اي حد سمعت كلامه ده وقلت له معلش يا عم سعيد انا هطلع رايح شويه عشان ما نمتش وطلعت وانا عمال بفكر في كلام عم سعيد وجيت تاني يوم في معاد دكتور اسعد كنت مستنيه دخل علينا الدكتور ومعه ممرضه مم ولاء دخل كشف على امي وكان بيبصلي بصات غريبه جدا وكانه كان عايز يقول لي حاجه وانا مستنيه يتكلم لحد ما قالي انا عرفت ان انت سالت علي امبارح خير يا استاذ يحيى في حاجه كان بصصلي بنظره نظره غريبه جدا وكانه عارف حاجه وكان الكل اللي شفته امبارح ده كان حقيقي قلت له لا دكتور أسعد مفيش اي حاجة وانا دماغي مش قادرة من كتر التفكير وسأله دلوقتي بيأكدلي ان انا كل اللي شفته ده كان حقيقي كانش مجرد حلم وامي لسه زي ما هي بتحسن واحدة واحدة ريحت شوية جنبها ولسه بروح في النوم سمعت الصوت بره الأوضة ولقيت دكتور أسعد داخل ووشه كان عليه كمية غضب أول ما دخل حسيت بحاجة مكتفاني حاجة منعاني إني من أتحرك كإني بشوف نفس اللي حصل في الحلم بيتكرر من تاني وأنا عمال بقاوم ليه ما تحاولش مش هتقدر تتحرك صوتي مش راضي يطلع مش عارف أنطق قال لي إيه أيوه زي ما أنت شايفك وزي ما عم سيد أنا, أنا عرفت وقرب من أمي واحدة واحدة وبدأ يكرر نفس الجمل والكلمات اللي كان بيقولها بدا يكرر نفس الجمل وبدا يقول كلمه دهور دهور وشكله تحول تماما وشكله رجع شاحب تاني زي ما كان في الحلم بالظبط وعينه وسعت بس المرادي على ملامح وشه كلها تغيرت تحولت باللون الاسود وعينه بقت عباره عن دم وهو عمال بيعيد في نفس الكلام ويعلي صوته امي وأمي, وامي جسمها كله بيتحرك من مكانه قعدت اقرا ايات من القران مش قادر اقول اي حاجه بقيت اقولها في سري الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقعدت اقرر فيها اقرر في سري وهو بيصرخ ويعلي صوته وانا اقرا مره واحده حاجه رفعتني لفوق وعبدتني على الارض فادت الوعي لقيت نفسي مش في الاوضه والدنيا ضلمه مش شايف اي حاجه بتحرك بخبط في حاجه ايه ده انا في مكان مقفول طلعت من المكان اللي انا كنت فيه انا في المشرحه انا ايه اللي جابني هنا دكتور اسعد واقف وحواليك كائنات غريبه كائنات انا اول مره اشوفهم في حياتي عباره عن خيال اسود وكانوا قصيرين وعينهم لونها احمر وعمالين يقولوا كلام مش مفهوم ويرسموا حاجات على الأرض ودوائر ونجوم معكوسة وكلام كله معكوس مش مفهوم. اقرا طيب أرائي الكرسي تاني. فمرة واحدة لقيته ان لي يقرب مني واحدة واحدة بخطوات ثابتة وقال لي. بس أنت مسكت عليه. ورب صوته قاعد يعلو يقرأ في كلامه كلامات الغريبة بتلف حوالين الدائرة. يرددوا في نفس الكلام ونعمل يقول يا رب يا رب. صوتي مش راضي يطلع يا رب واحده واحده لقيت باب المشرح بيتفتح عم سعيد قعد يقرا قران بصوت عالي والكائنات دي بتتعذب وتصرخ كل ما يصرخوا كان عم سعيد بيقرا بصوت عالي والكائنات تصرخ تصرخ والدكتور يصرخ هو كمان بقى على صوت ومره واحده لقيت صوتي بيطلع وبقيت بقرا انا كمان قعدت اقرا اقرا بصوت عالي والكائنات بتتعذب ومره واحده لقينا النار حوالينا في كل حته طلعت اجري انا وعم سعيد بسرعه خرجنا بره المشرح رجعت الأوضة بسرعة ولقيت أمي كويسة الحمد لله وعم سعيد جنبي قال لي أنت ابن حلال يا أستاذ يحيى قلتلك أنا بتاع ربنا قلت له أنت عرفت ازاي يا عم سعيد إن أنا كنت هناك وأنا بنهج ومش قادر أتكلم قال لي سألت عليك الممرضة قالت لي مشي مع دكتور أسعد فعرفت إنكو أكيد هتبقوا في مشرح أخدت أمي على طول من المستشفى وروحنا الحمد لله هي بقت أحسن عدى أسبوع مش عارف أعيش حياتي الطبيعية وكل يوم بفتكر كل اللي بيحصل لحد ما في يوم كنت نايم فحلمت الدكتور اسعد داخل وقالي يمشي البدايه يبس البدايه انا بوعظه